Jeg har rigtig meget i vores samlinger, øh, men en af de ting, vi ikke har desværre og har måttet låne udefra, det er en frugtavlerprotokol fra øh, Pometet. Det var i virkeligheden den, der blev brugt i 1795 til at holde styr på de sorter, der var i den kongelige planteskole på Odense Slot. Den er interessant, fordi det er den eneste af sin art, der er bevaret, selvom der var rigtig mange af de her planteskoler rundt omkring. Og øh, deri kan vi se, hvad det var for nogle frugter, der blev dyrket i de, øh, i de danske frugthaver på, på det her tidspunkt. Og øh, vi savner fuldstændig sådan nogen som Inger og Marie og Filipa og den slags. Det er udenlandske sorter, og man kan tydeligt se, at den danske frugtavl slet ikke er kommet i gang endnu. Fyn er jo også blevet kaldt Danmarks have, og øh, senere, når vi kommer hen i midten af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, så kommer alle de der øh, sorter til, og rigtig mange her på Fyn. Så på den måde er frugtavlsprotokollen der øh, en rigtig god øh, rettesnor for, hvordan det var førhen og hvad. Og den udviklede sig til i løbet af, af de 100 år fra midten af 1900 tallet til midten af, af 1900-tallet.